Олена Різник показує одну із суконь епохи барокко. Розповідає, її пошила недавно. «Це костюм панни Синявської. Можливо, він так, пана Снявська не мала такого костюму, але я її так побачила. І він пошитий з дуже багатьох, тут були спідниця, була окремо, в окремому костюмі, я вже так дочіпляла. Фантазувала, не завжди фантазую, деколи заходжу в інтернет і шукаю зразки, як вони приблизно виглядали ці костюми. От. І ну, не, знаю, ну, я не знаю, чи я тиждень його шила, він шився легко. Тканину для костюмів часто шукає на секонд-хендах, каже Олена Різник. Також замовляє з інтернет-магазинів, а деякі тканини їй дарують. «Звичайно, хотіло б і оксамит, і парчу. І оті шовки, це багатство, то та розкіш, яка була в середньої віки. Але на жаль, такого матеріалу зараз і знайти дуже тяжко. І якщо навіть він десь трапляється, то не в такому об'ємі. Плаття велике, на плаття треба багато матерії. Ну, деколи сім плать треба попороти, щоб зробити одне плаття. А це плаття мисткиня шила декілька років. Каже, не могла підібрати тканину. шилося плаття під шапку. Шапку 10 років тому мені подарувала колежанка. Вона живе в Лондоні, і вона мені прислала ту шапку. І я під нею не могла ніяк придумати плаття. І так воно якось збиралося частинками. Фадку верх знайшовся, тоді низ трошки знайшовся, тоді і якось в один момент зійшлися всі деталі до купи. Ескізи костюмів, які створює Олена Різник, не малює. Відкрию секрет. Мені приходить ідея, коли я ліплю вареники в неділю. Я сиджу і ліплю вареники. Я не пам'ятаю, коли я їх наліпляю, бо я в той час собі костюм складаю в голові. Що я візьму, куди я дочіплю, де я поставлю, що як воно буде. Просто приходить натхнення, приходить якийсь такий момент, коли ці всі деталі до докупи самі собою. Я тільки їм допомагаю. Олена Різник каже, шити навчилася сама, коли довелося створювати костюми для учасників театру «Взори», яким керує. Мені діти і баба були кравці. Вони шили все. Моя бабця, коли їх вивезли з Польщі, вони приїхали жити сюди, в Саранчуки, то вона приїхала в платті. І всі думали, що приїхали пани, бо тут в сукенках не ходили. І вона місцевим панянкам почала шити оці сукенки. І я засинала під стук від машинки, і я бачила, як шить, і костюми в школі були наші найкращі з сестрою, бо нам бабця шила, але мене не тягнуло ніколи до машинки. Як мене дідусь навіть і кликав, і казав, ходи, я покажу ніжна машинка, зінгер у нас була, німецька машинка, він голку знімає, він мене казав, ти ніколи шити не будеш, ти поняття до того не маєш. Та ні, та ні, то я й не шила. Але коли прийшло мені одягати дітей в театрі, я бачу, що а, нема що одягнути, якщо не, не зайнятися шитвом. Окрім учасників театру Взори костюми на фестивалі та концерти одягає й сама мисткиня, а окремі з них показує на виставках. Зокрема, цього року представила сукні в стилі бароко. Тут дуже маленька частина костюмів. Костюмів є дуже багато і особливо теми бароко. Чому? Тому що в нас є Бережанський замок, який фактично засновувався в часи бароко. Потім він негодова історія. І з цим замком дуже пов'язана робота. Театру. У нас там були фестивалі, дітей багато в театрі, доношувати костюми не всі хочуть за кимось, кожен хоче свій костюм мати, а є з чого шити, є бажання шити, ну то чого ж не шити. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопільщина.